Це зал засідань у Байковецькому будинку культури. О десятій годині тут збираються учасники радіодиктанту. Один із них голова Байковецької сільської ради Анатолій Кулик. Чоловік розповів, чому вирішив долучитись. Це є наша писемність. Ми повинні кожного разу її вдосконалювати і показувати свою любов до неї. Це так як молитва. Цьогоріч автором та читцем тексту був Юрій Андрухович. Тема диктанту осінь. Перше речення записуємо з абзацу – Так. Директорка Центру надання соціальних послуг Байковецької сільської ради Оксана Яріш бере участь у радіодиктантів «Третє». Жінка розповідає, раніше писала його вдома. «Цей диктант, на мою думку, був не надто складний, єдине, що ми вже трошки відстали від сучасного правопису і питання в тому, чи правильно ми написали деякі слова. Наприклад, я вагалася у слові «напівзавалений», тому що можна і так, і так написати. Перед світонковими годинами я писала, Разом, але я не знаю, можливо, по сучасному пропису це і окремо може бути». Втретє радіодиктант пише також начальник відділу культури Вайковецької сільської ради Роман Сушко. Чоловік розповідає, цього разу текст для нього був складнішим, ніж торік. «Директор, який начитував текст, однозначно читав чітко, зрозуміло, з хорошою інтонацією. Хотів слухати це уважно, щоб десь не робити помилок. Ну, сподіваюся, що без помилок. але тому як і почав креслити, розуміє, що треба свої такі навички покращувати однозначно. Байковецька громада бере участь у написанні радіодиктанту щороку, розповідає начальник відділу туризму та промоції Михайло Лисевич. За його словами, надсилати свої роботи на перевірку учасники заходу не будуть. «Наша умова була така, що кожен пише для себе, як для себе перевести рівень знань рівень української мови. Але треба сказати, що в нас у громаді дуже серйозне відношення до знання мови, зокрема, до писання документів». У Лановецькому культурному центрі Єловицьких диктант писали громадські активісти, працівники місцевих бібліотеки і будинку культури. Перевірити свої знання з української мови прийшла Ірина Матовощук. Жінка каже, пише радіодиктант втретє. По «Останнім часом ми частіше Користуємося телефонами, ноутбуками, але забула, як це писати, як це взагалі тримати в ВК Ще одна учасниця заходу, головна спеціалістка відділу освіти та культури, охорони здоров'я та соціальної політики Лановецької міської ради Анна Блозова. «Я працюю в сфері з людьми, ну, все-таки мені потрібно працювати над собою, грамотно писати». Мирослава Західна, Андрій Прокопів, Діана Ярошенко, Оксана Галіяш. Новини на Суспільному. Тернопільщина.